ردوا لراع الطيب مني سلامي الشيخ ابو محمد عريب السلامي شيخ الرقاب العز راس السلامي والطيب الساس والعلوم العلوم الجزايل ردوا لراع الطيب مني سلامي الشيخ ابو محمد السلامي شيخ الرقاب العز راس السنامي والطيب الساسم والعلوم الجزايل ومحمد محمد فيها نسامي متفرده فيها جميل الفصايل بنت الشيوخ الطيبين الكرامي اهل الفخر والطايله والجمايل يا نوف مبروك والفرح سامي يا يوم كتب عقد الغلا والغرامي يهض رحيت من بنات القبار انت قمر قد لاح ليالي التمامي بين العذار ما لزينك متاي وما خذاك الا سليل الكرامي على السنافي وارث وارد الا المراجل وعضيدك اخوان الطيبين الفعاي منصور يهدي ورود الخزامي وفوانة اللي واردين الصماي وخواتك اللي اتار بيهم كلامي في زين ذولا بنات الحماي طلت حصة مثل برق الغمامي والزين في نوره زواي وكامل وميعاد حازت في حلا وعمامك اهل المجد خير العمامي رجال عز يحتمون الدقايق خوالك اهل المجد خير الخوالي رجال ما ياطن درب الرذيله